ماسك لم يتوقف عن العمل، وفي عام 1999 أسس شركته إكس دوت كوم، وهي شركة تتيح الدفع عبر الأنترنت، حققت هذه الشركة منذ انطلاقتها نجاحاً واسعاً، وبعد ذلك بعام واحد اندمجت مع بايبال وصار ماسك هو المدير التنفيذي لها، لكن في أكتوبر من ذات العام انقلب عليه المجلس لتتم إقالته من منصبه، ويبقى فقط عضواً فيه. زادت بعد الخلافات في المجلس يتم بيع الشركة الإيباي بمبلغ قدر بمليار ونصف المليار دولار حصل إيلون ماسك منها على مبلغ 180 مليون دولار كانت كافية لتحقيق شغفه الصعود إلى الفضاء تلك الأموال التي حصل عليها قرر أن يستثمرها في مشاريع كانت في تلك الفترة تُعد مشاريع مجنونة حقا ففي عام 2001 خرج ماسك ليقول أنه سوف ينشئ مشروع على المريخ فكرة مجنونة كان ولا بد أن تلفت إليه أنظار كل العالم إنشاء خيم صناعية للزراعة في المريخ وتسميد تربته وللوصول إلى الكوكب كان إيلون ماسك بحاجة إلى صواريخ تنقله إليه فوجد ظلته في الصواريخ السوفيتيه القديمه وبالفعل سافر الى هناك مع عامله في المره الاولى رفضوا بيعها له بحجه انه مبتدئ وفي المره الثانيه بعدها بعام طلبوا منه ثمانيه مليون دولار لقاء الصاروخ الذي اراده الشيء الذي راه انه استغلال لامواله وانه مبلغ باهظ لصاروخ هو اصلا صاروخ قديم ليعود ادراجه الى امريكا ويقرر صنع الصاروخ بنفسه عندما جمع تكاليف بنائه وجد انه يكلف فقط 3% من سعره جاهز للسوق بعد عودته الى امريكا اسس شركة سبيس اكس التي تهدف الى عمل رحلات لاستكشاف الفضاء وصار ماسك والمدير التنفيذي لها سنوات من العمل في الشركة مع فريق من ثلاثين مهندس وكان الهدف إطلاق اول صاروخ الى الفضاء ثلاثة اعوام من العمل وكان الجميع مستعد لاطلاق اول صاروخ الصاروخ الاول لكن الصاروخ فشل في التحليق لثلاث مرات بسبب أعطال فنية ولوجستية فيه يتم تأجيله لعام 2006